السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المتابعين اهلا ومرحبا بكم في قناه ميديا عين الشعب، قناه خصصناها للاخبار الحصريه والحوادث النهارده ان شاء الله، معانا اخبار جديده حدثت وتطورات جديده في قضيه البنت اللي قتلت جوزها داخل شقتها بعد تحريات النيابه وكشف المستور عن الوقائع. هبت كتير وهري جديد من كل اللي موجودين على السوشيال ميديا الفتره الاخيره في مقتل البنت اللي قتلت جوزها داخل شقته لما النيابه جت تسال المتهمه بتقول لها انت قتلت محمد عبد الحفيظ في اليوم التاسع عشر من شهر يوليو الجاري قال أنت مذنبة؟ قالت لهم حاجة صغيرة خالص، ما كانش قصدي أقتله، ما كانش قصدي أقتله، ده كان بيحبني وكنت بحبه، أنا كنت بهوش عليه بالسكينة جت في قلبه، حاولت أنقذه لكن مات في إيديا. ده الكلام اللي البنت قالته داخل التحقيقات، أنا متجوزة محمد بقالي حوالي أربع سنوات وعندنا بنت وولد وما كانش فيه بيننا أي مشاكل، كانت خلافات زوجية بتحصل زي أي خلافات زوجية بتحصل في كل بيت، سواء على المصروفات أو المعيشة بشكل عام. حتى قالت اللي حصل فجر يوم الواقعة حصلت بيننا وشدة كلاميه على شراء تكييف وبعدين تطور التشابك بالايادي قدام الاطفال يعني ضربنا بعض قدام الاطفال وانا خسرت اولادي وخسرت كل حاجه وخسرت حبيبي وحبيبي مات ولكن دخلت استخبيت منه في قلب الحمام بعد ما كان بيضربني وكان حتى هيخنقني ولكن انا جريت جري على المطبخ ومسرت في السكينه وقلت اهوش عليه عشان خاطر ما يضربنيش ولكن جت الضربه القatله داخل قلبه غصب عني وانا كنت بهوش وطبعا في تحقيقات النيابه يا جماعه حاولوا يخشوا ويشوفوا في التحريات ويشوفوا البصمات ويشوفوا لقوا فعلا ان باب الحمام مكسور ولقوا فعلا اثار على في الطب الشرعي قال في اثار على رقبتها ان هي فعلا كانت مخنوقه والكلام ده كله وقالت انا خسرت كل حاجه خسرت ولادي وخسرت اهلي وخسرت جوزي وخسرت كل حاجه بس انا والله ما كانش قصدي اموته وكشفت التحريات النيابه ان فعلا في اثار على رقبتها ان كانت مخنوقه او كان حتى محمد بيخنقها والناس أنا انا عايز اقول للناس تبطل هري وهبدئ على السوشيال ميديا في حاجه من غير ما يعرفوا اي حاجه وهيسو يرجعوا في التحريات او يرجعوا لكلام النيابه والتحريات بعد الموضوع ما تم بالشكل اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي دلوقتي انا عايز اقول لكل الناس مش كل مشاكل زوجيه وكل حاجه بتحصل في كل بيت ينفع تطلع تتقال او تتعمل على السوشيال ميديا محمد كان دايما بينشر على السوشيال ميديا ان دي مراتي وحبيبتي وحياتي وهي وهي كذلك الوضع تنزل صور وتقول محمد حبيبي وبتاعه مش عارف ايه والكلام ده كله فيا جماعه خلوا اسراركم الشخصيه داخل بيتكم ما بينكم مش لازم تنشروها على السوشيال ميديا زي بالظبط اللي بينشر بينشر صوره او بنته او اي حاجه صغيره وبسكرة. داي ابنه يموت بعدها بيوم او بيومين يا جماعه ده حسد الحسد مذكور في القران ادي حسد دلوقتي وعلى الرغم ان في مشاكل عائليه ولكن هم في الظاهر بيطلعوا يقولوا احنا ما فيش مشاكل واحنا حلوين وبنحب بعض ومش عارف ايه وكلام من ده كله ولكن جت الحسد في مصيبه ان هي تقتل جوزها وهي ما تقصدش فيا كل الناس تبطل هبد وتبطل كلام كتير على السوشيال ميديا السوشيال ميديا يا جماعه مش للحكاوي والحاجات اللي احنا بتحصل داخل البيوت اتمنى من كل الناس ان تستر على نفسها وبلاش فضايح على الفيسبوك وبلاش كلام كتير احنا بنحب او ما بنحبش او بنقرا او ما بنقراش لان ده كله في الاول وفي الاخر هيجي على دماغك انت في الاخر. خل حياتك الزوجيه العائليه داخل بيتك داخل اسرتك مشاكلك مع اسرتك مشاكلك مع ده كلها يا جماعه حياه شخصيه يريد كل واحد يخلي باله ما يشربهاش على السوشيال ميديا والسلام عليكم ورحمه الله.